<tos> mä en tiedä, kurista hittojakaan. Koskaan semmoista mihinkään tarttunut. Mä hän mielelläni, rehkin firman puolesta ja tosi vaikka koko Suomen kartalle takas. Mä oon kuule semmonen tyyppi, jota ilman teette pärjää yksikään. Mut mä oon myös semmonen tyyppi, joka ei täällä vaan juoksettejen pilin tahdissa. Mulla on elämäkin. Niin siis pitäis mukaan hyppii niinku joku koira, just ja päähänpiltsoi mukaan. Fuf, fuf, fuf. Tai joku zombi-robotti. Kyllä herra, kyllä herra. Tokkuroimassa, pokkuroimassa ja latkopskops yhdessä. Sen takia te luulette, että täällä olevan. Perikere. Tämä meni kyllä liian pitkällä.